Zrescu sprijin ultima mesura guvernului, BNR nu avea această putere. Guvernatorul BNR, Muguris Zrescu, susține mesura guvernului de a organiza Comitetul național pentru Aderarea la Zona euro. El susține că pentru a realiza acest obiectiv este nevoie de obinerea consensului naional, ceea ce bnr nu are fora necesar să obin. Această comisie înfinat prin AUG, suspendă activitatea unui alt comitet, acolo unde s-au discutat inclusiv detalii tehnice, inclusiv modul în care se va prim moneda în România, pe măsură ce trecem la zona euro. Comitetul guvernamental de trecere la euro unde erau preedinii premierul României și guvernatorul BNR, acesta este suspendat, citit cu atenie ordonana. Această nouă comisie are rolul de a duce la capte de procesul i o obine consensul naional. Eu sunt de acord cu această comisie pentru ce știu cât de laborios este procesul acesta de a consensului naional. BNR nu avea această putere, în timp ce guvernul o are. Comitetul guvernamental de trecere la zona euro este suspendat. Comitetul de la BNR, care este pur tehnic, funcționează în continuare. Noi am luat decizia ca la aceste dezbateri să invit mei doi reprezentanți ai partidelor politice, chiar dacă discuțiile sunt pur tehnice, a declarat guvernatorul BNR, Muguris Răscu. Izrescu a atras atenția că odată ce se vor face pași spre aderare, va fi nevoie de modificări substanțiale la legea de organizare a Bencii Naionale. Sunt cel puțin 20 de amendamente care trebuie aduse legii de organizare a BNR pentru a putea trece efectiv, arată Mugur Izrescu.